اللہ الرحمن الرحیم میری عرضی ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں بازاروں میں تاجر حضرات زبان کے معاملے میں کیا احتیاط کریں ہاں رمضان شریف میں مشہور یہ ہے کہ غصہ زیادہ آ جاتا ہے روزے میں تو اب خدا بہت جانے آ جاتا ہوا تو میری اپنی فیلنگ نہیں ہے اس میں کہ مجھے غصہ آتا ہو روزے میں لیکن وہ سب کہتے ہیں تو سارے سب غلط تو نہیں ہوں گے یہ آزمائش ہے روزے میں اگر غصہ زیادہ کسی کو آتا ہے چھڑ پن۔ پڑن یہ زیادہ آزمائش ہے اس کو قفل مدینہ لگانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ روزہ رکھا ہے تو اس لیے نہیں رکھا کہ لوگوں کی دلازاری کرے لوگوں کو سب کے سامنے ذلیل کرے وہ جہاڑ دے دل دکھانا ہی تو گناہ کا کام ہے حدیث پاک میں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آذا مسلم فقد آزانی فقد آز اللہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی اور اللہ پاک کو جو عیزہ دیتے ہیں ان کے لیے قرآن آیت ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرۃ واعدلهم عذاباً مهينا مشک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ پاک نے ان کے لیے رسوا کن رسوا کرنے والا عذاب یہ تیار کیا ہے ذلیل کرنے والا عذاب اللہ اکبر اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے کو مت تقریباً کہتا ہی رہتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے آرام نہیں دے سکتے تو تکلیف تو نہ دے تکلیف تو دینی نہیں ہے ہو سکے تو آرام پہنچانا ہے